Včera vláda rozhodla, že odtajníme materiál dodaný vládou právě v roce 2022. Konkrétně se jednalo o čtyři kusy letecké techniky. 38 kusů tanků, 55 kusů bojových vozidel pěchoty, 5 kusů průzkumných chemických vozidel, 47 kusů automobilů, 13 kusů samohybných kanónových houfnic, 27 518 kusů nábojů pro dělostřelectvo, 12 kusů raketometů, 4900 kusů raket pro raketomety, 8022 kusů pancéřovek, 128 kusů minometů, 17 400 kusů min pro minomety, 291 kusů protiletadlových prostředků, 30 025 kusů ručních střelných zbraní krátkých, 11 233 kusů ručních střelných zbraní dlouhých, 4 263 000 kusů nábojů pro ruční střelné zbraně, Dále to byl vojenský zdravotnický materiál, dále to byl materiál radiační, chemické a biologické ochrany, dále to byla vojenská výstroj, dále to bylo PHM, náhradní díly, přepravní a ostatní materiál. Každá věc byla dána vždycky po velmi důkladné a zralé úvaze, jestli to má pozitivní vliv pro naši obranu, jestli nás to jakkoliv neoslabuje. Tohle si myslím, že je něco v čem opět Češi ukázali, že se trošku možná vymykají některým kliše, které o nás možná ve světě někdo říká a někdy si myslíme i my sami, že některá kliše o nás platí. Myslím si, že jsme tím překvapili úplně všechny, včetně sami sebe.